Slunce je základním předpokladem pro život na Zemi. Vlastně veškerá energie, kterou člověk spotřebuje za svůj život, pochází ze Slunce. Východ a západ Slunce určuje denní dobu. Buď je den, nebo noc. Tím je dán základní rytmus života. Tím, že se Země otáčí kolem své vlastní osy, se nám zdá, jako když Slunce na východě vyjde, přejde přes jih a na západě zmizí. Nemůžeme se proto divit, že si dříve lidé mysleli, že slunce se točí kolem Země. Bez dalších informací to prostě nejde poznat. Pozorovat to můžeme například na slunečních hodinách, které lze využít pro orientační určení času. Stačí vzít tyč, které se říká gnomon, a zarazit ji do Země. Je totiž daleko příjemnější pozorovat pohybující se stín než samotné slunce. Na gnomon se tady může zahrát každý. Teď stojíme na mostě v Techmánii a je tady ciferní. Když si stoupnu na srpen, doprostřed, tak jsem gnomon. A tvůj stín teď ukazuje, kolik je hodin. Ale pozor na zimní a letní čas. Tyhle sluneční hodiny mají výhodu. Nepotřebují žádnou baterku, nemusí se natahovat, ale musí svítit sluníčko. Taky nejsou úplně mobilní. Poloha slunce se během roku mění. Kdybychom udělali každý den v roce obrázek nebe s polohou slunce v pravé poledne, zjistili by že nám vznikne křivka ve tvaru osmičky. Říká se jí analema. To nevím, jestli si zapamatuju. Podstatné ale je, že ta křivka je důkazem sklonu osy rotace země. Slunce totiž po obloze putuje po každé jiné části. Najednou ta představa pohybu slunce není tak úplně jednoduchá, co? Tohle je světová rarita. Kousek od Plzně jsou největší sluneční hodiny na světě. Najdete je u obce Bezvěrov, kde stojí vysílač Krašov. Je 342 metrů vysoký a číslice hodin jsou až 270 metrů daleko. Vysílač funguje jako gnomon, který ukazuje na pět číslic. Hodiny tedy ukazují čas mezi 10. a 14. hodinou. Ano, teď už to všichni pochopili. Měří nám čas. Ale ten náš pro tento díl už vypršel.